Metsa läksid saa ja metsa maa Metsa kaks karu ja hii meest ka Hei! Hai, hai, jaa, dirallalla Metsa läksid kaks karu ja hii ka Hei! Hai, hai, jaa, dirallalla Ja, ja dirall metsaleksid kaks karu ja hii meest ka Püsivõtsid ja, ja, ja, ja ka. Püsi saaja, püsi maa üssi kaks karu jahimees ka. Hey! Ai, ai, jaa, di alla, üssi kaks karu jahimees ka. Hey! Ai, ai, jaa, di alla, üssi kaks karu jahimees ka. Haru läsksid saa ja ma, haru kaks mees korraga. Hei, ai, Au lässid kaks mees korda võtsid sa ja nahka võtsin ma nahka võtsid kaks karu ja zimees ka Hei hai hai ya di rallal nahka võtsid kaks karu ja zimees ka Hei hai hai ya di rallal nahka võtsid kaks karu ja zimees ka Naha müüsid sa ja naha ma! Naha müüsid kaks karu jahimees ka Hoi, hoi, hoi, all alla Naha müüsid kaks karu jahimees ka Hoi, kaks karu jahimees ka Raha said ja raha sain ma. Raha kaks karu ja himees ka Ai, ai jaadi allalla all Raha kaks karu Kaks karu ja imes